عارفين مني ايه عارف اني مجنون عارف اني مجنون كله يقولي فوق كله يقولي فوق مش انا واعي ومش بقول اغفلك هي دي الاصول طول عمري حاسس ان لوحدي هي دي المشكله طول عمري الاقي نفسي واقف مكاني مش هنا طول عمري بمشي على مالي بس بس بقى الفرق طول عمري حاول امشي دوري مش بمشي في الدرق عارف ان انا كنت غلط بس كبرت فخسرت الدنيا بتعاني اني ففيرت وعاني I got good education i got boss so i put him in sink I feel good i feel blessed but I lot of stress when i start to think طول عمري حاسس اني في دقه للأسف مفيش طريقه غير اني اولع في الحريقه قمت ماسي بلاستيكا قلت ادور على نفسي خدت وقتي على مهلي عمري ما نمت ليله بدري بشغال دايما تكبي عزم مني ايه عزم مني ايه قاعد الوقت اللي قاعد الوقت الليل صاحبي استو الليل انتو كنتو فين انتو كنتو فين عفنني مكنون عفنني مكنون كلو يقولي فوق كلو يقولي فوق السنه واحد مش بقول اغفلنا دي الاصول عمري ما كنت شب سايب طول عمري من هنا عمري ما سبت حقي جثتي هتفينك عمري ما هربت دايما اواجه اي مشكله عمري ما هربت وفي في مشكله فهنجيبها ننتلها ويا عمره ما كان هنا فاتعلمت لو هتيجي عليا فهقدمها الدنيا هنا صعبه والناس كلها بتدوس على بعض اتعلمت اعافر بس دايما يبصوا ويقولوا ده صعب طول عمري راسي فوق السماء بس رجلي دايما على الارض فاكرني دينك عشان ما تعملش مع اللي ما يقدرش اجي فريق فريقك ند ند انا قارينك نفسي اطلع الفيزا اقول لي سنه في I a minute it, I a minute it. It's so late, it's so late. I just make it, I just make it.